عند بدء البيع على موقع امازون مهم جدا اختيار المنتج الملائم لبيعه وفي هذا الفيديو سأطلعكم على خمس العوامل التي يجب الانتباه اليها عند اختيار المنتج مرحبا انا رضا عازم من كامبورت اكاديمي عند بدء البحث عن المنتج الذي تريدون بيعه على موقع امازون عليكم الانتباه لهذه العوامل العمل الاول هو المنافسه عند البحث عن منتج معين علينا اختيار منتج ليس عليه الكثير من المنافسه وايضا الكثير من التجار يبيعونه يمكنكم تمييز هذه المنتجات من خلال عدد الريفيوز على المنتج فكلما عدد الريفيوز عالي سيكون الكثير من المنافسة على المنتج العامل الثاني هو الإقبالية عليكم البحث عن منتجات مطلوبة جدا في الموقع ويباع منها الكثير وعدم المخاطرة بابتكار منتجات جديدة أو منتج لا يباع منه الكثير خصوصا إذا كنتم تجار جدد. العامل الثالث وهو فارق الربح اختار منتجات فارق الربح فيها عالي حتى بعد حسابة مبالغ الشحن والرسوم العامل الرابع هو منتجات خفيفة وصغيرة كلما كان حجم المنتج صغيرة ووزنه خفيف سيكون تكاليف الشحن للمنتجات وتكاليف ثمن المنتج اقل لذلك انصح دائما التجار الجدد اختيار منتجات كهابي. العامل الخامس هو منتجات موسمية المنتجات الموسمية يباع منها الكثير خلال موسمها الملائم والربحية بها عالية جدا فهذه الطريقة جيدة لبدء البيع على موقع امازون الشيء المهم الذي يجب تذكره دائما هو ايجاد منتجات التي يمكننا بيعها باسرع وقت ممكن وباكبر ربح ممكن اتمنى انني نجحت باضافة معلومات جديدة لكم واذا يوجد اي اسئلة اخرى بخصوص مجال البيع او الشراء على موقع امازون ارجو كتابتها في التعليقات وسارد عليها باسرع وقت ممكن ايضا لكل من يريد بدء البيع على موقع امازون جهزت لكم سلسله فيديوهات مجانيه تشرح لكم عن المجال كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وسارسل لكم سلسله الفيديوهات لا تنسوا الضغط على سبسكرايب لمتابعه اخر اخبار التجاره الالكترونيه والضغط لايك على الفيديو اتمنى لكم النجاح وساراكم قريبا